مع الله, الله. أيله مع الله. الله كنت في زيارة لأمريكا أنا غيرت الموضوع الذي أعددته لكم كنت في زيارة لأمريكا وطلب مني إخوانكم أن أذهب لألقي محاضرة في جامعة من الجامعات فقلت سمعا وطاعة قال يا شيخ محمد رئيس الجامعة البروفيسور فلان لا يعترف بوجود إله، لا يقر بأن للكون إله ممكن تتكلم معاه؟ قلت أتكلم مع أبوه، أيوه أتكلم معاه قلت تتكلم مع ابوه ايوه اتكلم معاه واذكره فدخلت وبدأت وقلت له انا اتعجب غايه العجب واستغرب غايه الاستغراب واستنكر حين دخلت الى هذا المكان لم اكن ارى هذا المبنى ولم اكن ارى هذه الفصول والمدرجات وفجاه في ثوان معدودات تطايرت اللبنات وبني هذا البنيان أفتش خلف كل لبنة لأجد من يصنع هذا البناء فلا أجد، وفجأة وجدت هذه المدرجات تبنى وتشيد بهذا الإعداد، وهذه الأدراج وهذه المكاتب تهيأ بهذا الشكل المبدع، أفتش وأدقق النظر لأرى من يصنع هذا فلا أجد، وإذا بالرجل ينظر إلي وينظر إلى من معي ثم قال لهم هذا هو شرفكم قالوا نعم، قال هذا مجنون. هذا ليس عاقلاً. فالتقطت أنا وقلت هذا ما أبغي. لماذا؟ قال يا رجل أي عقل تتحدث به؟ تبنى الجامعة في لحظة دون أن يبنيها العمال والمهندسون؟ وتشيد هذه المدرجات دون أن يشيدها العمال والمهندسون؟ كيف ذلك؟ قلت ذلك؟ قال نعم. الإنكار. كيف تبنى هذه الجامعة بدون بناء وبدون مهندسين ومهدين قلت إن كنت لا تؤمن بذلك فكيف تنكر أن هذا الكون خلق بغير خالق